Aseta navigointiluokalle tekstin asettelu vasemmalle. Taustaväriksi Snow. ja yhden pikselin musta reunaviiva. Aseta tekstiluokan fonttikoko arvoon 120 prosenttia. Aseta kuvat luokalle vedyksi 100 prosenttia. Aseta alaviitiluokka kellumaan vasemmalle. Nämä muotoilut vastaavat esimerkkisivua. Voit käyttää omalla sivullasi myös eri muotoiluja. HTML-sivujen validointi. Mene osoitteeseen validator.v3. Syötä tarkistettavan verkkosivun verkko kohtaan Address ja napauta Check-painiketta. Voit myös ladata HTML-tiedoston tarkistettavaksi omalta tietokoneeltasi, mikä tapahtuu Validate by File Upload-välilehden kautta. Voit myös liittää tarkistettavan tiedoston sisällön suoraan tarkistuskenttään Validate by Direct Input-välilehden kautta. CSS-tiedoston validointi. Mene osoitteeseen jigsaw.v3.org kautta CSS-validator. Syötä tarkistettavan verkkosivun verkko kohtaan Address ja napauta Check-painiketta. Voit myös ladata CSS-tiedoston tarkistettavaksi omalta tietokoneeltasi, mikä tapahtuu By File Upload-välilehden kautta tai liittämällä tarkistettavan tiedoston sisällön suoraan tarkistuskenttään, By Direct Input-välilehden kautta.